A murit academicianul din nuce. Giurescu. Academicianul din nuce. Giurescu a murit mari, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani. Din nuce. Murescu, născut pe 15 februarie 1927 la București. A fost un istoric și politician român, membru titular din 2001 al Academiei Române, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al Partidului Conservator. A urmat cursurile Colegiului Sfântul Va, apoi Cursurile Facultii de Istorie din București, subliniere din Lundu, subliniere Ilucenca în Anul 1955, subliniere i apoi doctoratul în Istorie în Anul 1968. <fie> Istoricul din Muce Ciurescu a candidat la alegerile din 9 decembrie 2012, pe listele US, fiind ales deputat în circunscriții a electoral numărul 42 București din Ieret. Membru al grupului parlamentar liberal-conservator a demisionat din funcția de reputat subliniere, i s-a retras din politic, după ce a fost ales dinte al Academiei Române, la 24 aprilie 2014. La sfârșitul anului 2013, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitiză, i s a remis un document, din care răiese ce din Ujurescu a furnizat informații către securitate, însă nu i s-a atribuit calitatea de colaborator.